Взагалі почну, напевно, не з 24-го, а з 23-го все-таки, тому що напередодні нас зібрали на нараду, бо конференція була така через Zoom. і керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков дав вказівку, щоб всі підрозділи підняти по тривозі. 100% ніхто не розуміє, чи буде війна чи не буде війна взагалі нерозумілим. І о 4 годині 20 хвилин, як зараз пам'ятаю, мені, правда, не пам'ятаю, хто мені написав, каже, там виступає, дає інтерв'ю, там Путін виступає. Каже, скиньте мені силку, мені кидають силку, я перехожу через цю силку на YouTube, дивлюся виступ Путіна і розумію з його слів, що в нас починається війна. Перше, що я зробив відразу, не, дожідаю, не дочекавшись, поки мене об'явила, так названо спеціальну військову операцію в Україні, е, я піднімаю, даю вказівку, негайно підняти останній батальйон по тривозі. Збираю швидко керівників до себе на нараду, вони знаходилися всі в управлінні, і набираю дружину, кажу, у тебе є пів години, щоб виїхала з міста Миколаєва. Забрала дитину, сіла і поїхала. Вона без всяких слів, каже, зрозуміла. Сіла в авто і, як потім розповідав, тому що я вже не відслідковий у цей момент. Я вже був зайнятий організацією роботи. Отак у мене почалася війна. А потім вже от... почув вибухи. Я розумію, що це повномасштабне вторгнення. Даю своїм козівку, щоб розпуститися вниз, ну, в підвал. Тому що, якщо прилетить, ми поряд, якщо прилетить. Я виходжу на подвір'я, і я ж останні батальйони добігаю. У них є дві години для того, щоб зібратися. Але вони дуже швидко зібралися, так як не знали, що їм на зміну. І як зараз пам'ятаю, все світиться, вибухи, сирени, ну, від автівок, які в там запрацювали. І біжать боєць і такі кажуть, Дозвольте стати щось дострою, чи щось прибув там, за тривогою. Я кажу, швидко забіг в управління. Аж кричу, а він такий, аж переляканий газом десь. Тут, кажу, взривається все, війна, а ти мені там, доповіді робиш на подвір'ї в управління. Тому що я вийшов переконатися в тому, що особовий склад в безпеці і, і кожен заховався в сховищах, окрім вартових, які взяли під охорону та оборону дану будівлю. Нашого. А він ще й рапортував. А він рапортує так, такий ще й строєвим підходить до мене. Бистро забіг, отримав зброю, екіперувався, бронежилет на себе. Є, дозволь, виконує. Кажу, бистро, я сказав тобі. І так він побіг вже виконувати. От таким чином. Ну, на шосту годину ранку управління повністю було в зборі. І максимально та автоматична зброя, яка в нас була, вона була роздана особовому складу. І особиста табільна вагнопальна зброя у всіх була. Тому ми би, одні з самих перших, які були готові до війни, можна так сказати. Я дав вказівку евакуювати особовий склад з управління і перевезти в інше місце. Не скажу, яке, тому що воно досі актуальне. В тому випадку, якщо ворог прийме рішення бомбардувати наше управління, після чого посилив патрулі по місту Миколаєву, всі були з вогнепальною зброєю автоматичною, е, виставлялися на виїздах міста Миколаїв, е, відпрацьовували, я йому кажу, це найвищий ризик небезпеки. Немає у нас такого, щоб хтось виїхав там без бронежилета, всі в бронежилетах. Касках, ТОР, так ТІМ, всі були максимально озброєні, і зброя була певна. Коли ми розуміли вже, пройшов деякий час, я створив групу таких так, добровольців. В моїх підлеграх, виходячи з тих навичок, дуже багато хотіло, але я розумів, у кого є максимальна підготовка, у кого багатьох були там, дійсно у 2014 році мали досвід воювання в АТО на сході нашої держави. І я, виходячи з цих принципів, організував дану групу. Дуже багато хотіла, але я прийняв рішення, там, кількість осіб повинна бути до 15 чоловік, тому що це повинно бути мобільно невелика кількість для того, щоб не привертати до себе увагу. чи був у вас бойовий досвід, що ви знаєте, що потрібна група 15 людей, не більше, щоб все було мобільно, щоб можна було просуватися. Звідки у вас цей досвід отримали? Е, в 2011 по 2012 рік я служив у 79 окремій армійській бригаді, значить, в Миколаєві, у розвідному десантній роті. І там ми проходили підготовку, ми навіть брали участь на той час, у 2012 році, на кращу розвільну групу спеціального призначення. Це група, яка закидується в тил ворога для виконання бойових завдань. І ну, дуже важкі, там, такі, як, можна сказати, змагання, але це було такі дуже важкі випробування. Потім, у 2014 році, мене мобілізували, я думав, піду в 79 там кремова вільного бригаду. Але ні, мене мобілізували до прикордонників. Спочатку на напрямок Придністров'я, так і ми очікували звідти удару, а потім вже в сторону Арбатської стрілки. Я також там очолював деяких прикордонників, навіть проводив заняття їм, як потрібно поводити себе під час бойових дій, як можна проводити диверсійні якісь завдання, так як я отримував це все, всі знання в 89-й окремі армібільній бригаді. Там, досвідь, так, я розумів, що робити, і це не те, що там... до диверсійних задачі я був підготовлений ще в 2011-2012 році. Саме перше бойове завдання, яке я отримав, це, я так скажу, що, ну, напевно, це є аер... аеродром Лакіно. Куль... Ну, ну. Коли я отримав це завдання від Марченка, я кажу, а ви розумієте, я кажу, "У ну, в мене РПГ-7. قال, Віталій, ти не повіриш, я розумію, але в боях це не завжди зброя виїгрує, виїгрує бої. Виїгрують ті люди, які просто мають впевненість собі і йдуть на, до, до кінця, можна так сказати. Я, тоді, я коли почув, я кажу, Блін, дійсно, ми знаходимося на, у себе в місті і ось моє управління. Ось вони заходять в місто. І я тоді перше сказав в особовому складу, кажу, вважайте, що це останній бій, і ми повинні зробити максимально для враження противника. І все. І вони так подивилися, на мене, кажуть, ну вважайте, що ви помрете, от зараз все. Цього не потрібно боїться. Ваше завдання – ну, максимально нанести враження, максимально не допустити її. Тому що за нами, ми мирні місцеві мешканці. Якщо вони зайдуть в місто, ну, це вже все. Дуже важко їх буде вибити. І це втрата. Ну, страх, звісно, був, але я ж його не можу показувати особовому складу. Це я можу зараз говорити. Да, це. А я навпаки там, більше показував рішучість, давайте вперед. Я йшов вперед. І вони йшли за мною, вони дивляться, якщо керівник іде вперед, то чого нам бояти. Вони також був срак, але вони йшли за мною. Я їм за це, до речі, дуже дякую, що вони повірили в мене і в мої сили, для того, що ми зможемо виконати завдання. Коли ми прибули туди, то дуже щільним вогнем вони знищили по казарму, вони не розуміли, де знаходиться, розуміли, що там повинні бути Збройні сили, але де саме вони не розуміли. Тому вони максимально наносили ураження і по будівлям, і по всьому, чи можна. Вони розстрілювали як з танків, так і з БТРів, які знаходились там. Також, також її особові склад їхній е, Російської Федерації щільним вогнем покривав все. Так як у нас разом кульбаками, знаєте, поза місцем розташування. Такі. З різних боків можна зайти в місто Миколаїв. Тому я з однієї сторони залишив там е, ТОР, а з іншої сторони я з деякими хлопцями пішов на цей аеродром, якраз біля нашого управління. Я трішки побачив іншу історію, коли військові почали трішки відступати від аеродрома. Я кажу хлопцям – беріть РПГ, РПГ-7 і вперед. Вони беруть все на себе і кажуть – так, всі повертаємося і йдемо в бій. Військові не зрозуміло таки дивляться на мене і кажуть – з чим? Ви хто? Взагалі, хто веде в бій? Кажу, я патрульний поліцейський, ти розумієш, каже, там танки, там БТРи, там цей. Кажу, розумію, але іншого виходу в нас немає. Ми повинні, в першу чергу, ми повинні були зав'язати бій, не дати їм зайти в місто. А потім вже дати користування артилерії, яка могла відпрацювати по ним і тому подібне. І я так, впевнено, пішов з хлопцями. Військові подивилися на нас, навіть на Божевіні якісь. Я спочатку там, ну, так, давайте, битро, зліво, справу. хто знає тут місцевість, давайте, повідомляйте мені, говоріть, е, так як я аеродром досконало не знав. І побачив, що військові також включилися, і дуже так бадьорості в них з'явилося багато. При це все наше місто, ми його не здамо, ми вперед, зараз ми їм насипемо там це. А вони спочатку дивились на мене, як думають, Гарно, дурнувати якийсь хлопчик. Каже, це хто? До... Потім вже підвелів, говорить, каже, це хто? Каже, якийсь командир роти. Каже, Та ні, це начальник управління. Вони не вірили. Ну, до кінця вони не вірили. До речі, чому я відео записав? Мені дзвонили, зв'язок тоді був і, говорять, все, аеродром не наш. Я говорю, наш, я тут знаходжусь. Мені не вірили. Каже, Ні, ми розуміємо, що він зайшов там. Всі доповідають, що аеродром не наш. Я знімаю це відео для того, щоб показати, що аеродром наш, і ми їх відбили. І так, державний прапор України. Аеропорт Кульбакі ми відбили. Орків вже більше немає. І, як кажуть, звичайні, патрульні поліцейські і з Разом! Слава Україні! І так, ми зайняли оборону тут. Всі спільно. Знайомлю вас. Керу, за мій заступник. Разом працюємо, без всяких, немає поділок, як я говорив начальник департаменту. Патрульник, гражданський чи ще інший. Всі вояки, всі стали як один. А тепер хай проруйся сюди. Так, да, руководим обороною. Патрульних назначили руководити, на обороною аеропорта. Я поїхав. Простите за такі слова, але це реально. Зобираємся всі кучу вояк, і пішло, поїхало. Зато то настрій – все буде Україна. Героям слава! Якщо комусь здається, що місто Миколаєв втримався, вистояв, просто так ні. Це заслуга, починаючи від е, пана генерала, голови ОВАНа, наприклад, Віталія Кіма, який в ніякому разі нікуди не виїхав, підтримував всіх. Я йому я не розумію спочатку, кажу, навіщо ці відео там це. І він каже, ти розумієш, що відбувається, вони не розуміють. А люди повинні розуміти, що за них борються і до останнього. І вони готові потім робити все. Ось для чого відео. Це, не, каже, не піар, це не той метод для піару. Каже, зрозумів, добре. І перший випадок, я зараз думав, я просто, просто банальні слова. Кажу, Ти бачиш, всі розуміють, що ворога в місті Миколаєві немає. Не допустили його заходу сюди. В місті можуть спокійніше знаходитись люди і розуміти, що в них місто стоїть і вистоїть. До речі, ці відео, о, якраз з перших днів ви знімали відео. О, Віталій Кім знімав відео, Олександр Сінкевич подовжив своєї прямі ефіри. Тобто, от ці відео стали просто як е, промінчиком надії для багатьох е, громадян взагалі всієї України, не тільки жителів Миколаєва чи Миколаївської області. Тобто всі дивилися на постійній основі, переглядали, надсилали один одному ці відео. Е, чи почали після цього вас більше впізнавати, до вас там підходити щось запитувати саме через таку популярність? Розкажу вам історію, до речі, вона була, чи ви розуміли, вчора. Виїхали ми на одне завдання, там, не буду говорити місцевість, але в Херсонському напрямку. І ну, з, певних, з певних моментів вона, це завдання було неможливо здійснити, тому отримали вказівку відступити назад. От. І я заїжджаю десь десь в 10 годині в одній із сіл, а там є така собі жіночка, тютя Оля, і вона постійно там кормить так, хлопців Збройної Сили, там, наших патрульників, які там на завданні, вона постійно їх кормить, там, там її привозять, і, там, що потрібно по продуктам, і вона постійно кормить. І вона така бойова. Так, хлопці швидко поїли, все, як насипає, там багато її. І ми тільки приїхали, хлопці приїхали раніше, а я ще в штаб заїхав, а потім вже вертаюся зі штабу, заїжджаю туди до хлопців, виходжу, ну звісно голодний, тому що з другої ночі на ногах, а це вже 10-та година, і це, виходимо з машини втроєм, трьох, так, да. і це, вона побачила нас. Так, а ну, швидко сюди сіли, поїли, швидко, бо ви останні залишилися у мене. Там мені потрібно вже готувати вам обід. А ми там, ну, якби, може, не буде, там все дякуємо. Я сказав, швидко сіли, швидко. Раз сіли, ми нам швидко, напевно, нам їсти, все приготували. Так, кофе, чай, там, це, все зробили, все. Поїли, ми там подякували, все давайте, там, молодці хлопці. І вже виходжу, а там, ну, як місцеві, там знаходяться на тому рубежі, а вона підходить і каже. Юра, диви, каже, оцей хлопчик каже, так і на Даніла Віталіка похож. А він каже, так, да, похож. Каже, так, да, похож такий, Тільки Даніла наче більший. Там, цей". А він каже, так це він і є. А вона каже, Віталік, то це ти. Кажу, ну так, да, там це. вона каже, бач, я тебе не пізнав, ти похудав, треба, щоб ти почаще до Тютюволі заїжджав, щоб я тебе відкормила трішки. Каже ні, все добре, все клас, дякую. От, ну, є люди, звісно, там пізнають, але не популярність така, як у Кіма, звісно. <свісно> пізнають, там, іноді навіть фотографуються, але там, де я в основному працюю, то не до селфі, повірте.